ليلى ليلى ليلى ليلى واللة والكل بيسمع عنه النجم استلم الدور كان يقدم فنه. عالضفيه والمحروسه والناس اكلتها السوسه هنرمي اجمل تحيه هنقول اثبت البوصه هنقول على قد الشوق بنزاهه وهذا وذوق اسم الدنيا الغداره بكره هتحلى هتروح لو سلمت سلمت عدارة بنجامل ده اللي يفكر يعدينا نضرب باسم احنا اصل القدعه لنا ناس مصر ابطل ابطل يا ساسه مصر طالعه على الارض وعربها ما طاطي راسها برجله وشيكه ونزاهه على الحلب نعامل الناس كلها هنقول احمد خفاجي ده رجل في كف الوحده فين المحل عايش في قلب ومش مش قادر ولا يوم فيها افرح بدلنا الدنيا كانت لعبتها والرحم الناس ضيعتها اصحابي دي كل منستها ولا يوم فيها افرح واتهنا انا بالحب للحبيب ولا فكرنا في يوم نجامل مش بنقول احنا البادئين بس معاك يا رح نتعامل المساءات طالعه ومرصوصه باسم الباشا محمود ابو الوصلة من الافضل وصل العالميه ولسه ما جاش اللي يعاديها اصلا لعبت دور كده زي يا تركي او أديه لو سالت تعاملي ليش هي كده ولا ده اخر حب بنا انا عوجت قلبي يا حد من طرفي ولا يوم يختلف علي حبيبي دي دنيا صلى الغدارة مكسبها حالنا بخسارة وصنم طالع ونركب على كل شباب القارة قلك بها داب ونزاها معاك يا ابن سامع اللي العلاء مزيكا وعك يا ابن تلاوي بس بالهرقلة برقلة بست ويسابت كده اي انا ده انا بريرة الطاب اللي معاك كل مكان وفي اي زمن صدقن وجودنا كده يا زميل اترك على مزيكا ودمر السمع الكينيا تقيل برجوله ومش بتناكا الكلمه الحلوه منبعنا هنقول على مزيكا توزع جميل يابا ولا انا اصبرنا في الدنيا دي اصبروا علينا حتى لو ثانيه ارمي سلام بحلو مسكر للرجوله عز ابو دنيا يا دنيا قدر وخير علينا دي خالد القعفاري بنوصل وشاب نزيد في الآخر ميسمعنا الخوالد و